Já umím trochu anglicky a španělsky. Já česky, polsky, anglicky. Já umím mluvit anglicky, česky, slovensky a německy. Česky a trošku německy a anglicky. Tak vlastně mluvím anglicky, německy a česky. A rozumím teda slovensky, samozřejmě. Umím česky, Umím anglicky, domluvím se rusky a umím trošku německy a francouzsky. Umím samozřejmě česky a myslím si, že umím docela dobře anglicky a taky trochu německy.